ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس بسم الله الرحمن الرحيم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 وَبِالْإِسْلَامِ دِيناً وَبِمْحَمَّدٍ صلى الله عليه وآله وسلم نبياً رضيت بالله ربا وَبِالْإِسْلَامِ دِيناً وَبِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وآله وسلم نبياً رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين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 وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده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 سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير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 له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنه عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده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 أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلقه، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلقه، أعوذ بكلمات الله